Збройні сили України деокупували Малу та Велику Олександрівку Херсонської області. В батальйоні, який виконував завдання на Херсонщині, Миколаївські військові. Велика <рес> Олександрівка Про виконання завдання бійцями 7-го окремого батальйону арей Української добровольчої армії 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ розповідає командир роти Радік Асатрян. Ми ретельно до цього готувалися. Ми зночі зачистили ліс біля трьох кілометрів і пішли, пішли далі. Рота розділ, я розділив роту на три групи і ми зайшли в Велику Олександровку. Дето другий дня ми вже прапора вішали, підняли прапор. Історичний момент. 7-й батальйон Української добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександровки. Сльозами та обіймами. Так жителі деокупованих сіл зустрічали українських військових. Героям слава! Посмотри, блядь. блядь, скільки ми вас домашкали, блядь. дождались, Дождались. У ході звільнення населених пунктів українські військові здобули три БМП. «Під час деокупації Великої Олександрівки затрофеїли таку беху. Зараз ми її відремонтуємо і вона тепер буде уже на нашій стороні». Юлія Єрмушова, Ігор Дорошенко, Суспільне новини, Миколаїв.